أقبلت أم العروسة سيدت كل الحضور أمه فاربه يطيب ويسمح بالها اشهد إن الأم ربات وما منها قصور وقت كل الزنا في وصالها كاملة في زناها تنوصف بدر البدور الله أكبر أشرقت شمس الحلب جمالها في جمالك يا وفاء اقل العروض تبختر وتباهي والزرع لا يقله <متصفيق> بنت حره تعذب الكرم سبع البحور يرتقي عرش المراجل نضال جبالها للمراجل ينذكر تاريخك العالم والمفاخر الجاد ان في طبعنا لها فرحته كاكفو طنخة إفرالها في خواتك يكسر الوصف والشعر معذور هنكفو للملعب قادها وجودها هاي مرحبا بأهل الوفايا هلا بكل الحضور خطوة يا عزوتي بقلوبنا زالها أقبلت أم العروسة سيدت كل الحضور أم وفارس طيب ويسمح فالها أشهد إن الأم ربات وما منها يا وفاوة جيبوا حق الغروب التبختر والتباهي والدلع لا يقلها بنت حرين تعذب الكرم سبع البحور يرتقي عرش المراجل لنطال جبالها للمراجل ينذكر طاريه في كل والمفاخر اشهد ان في طباعنا لها فرحة اهلك يا وفاوة. كفوطن ختا إفرالها في خواتك يكسر